Jutunk riportokat a palócokkal, palócsággal, kik azok, mik azok, arról uh -huh. tudsz esetleg egy pár szót mondani? Hogy kik, vagy te. Akkor ezek szerintem nem vagy palóc. Na most nem, a palócba tudok, mert a palóc az egy nagyon érdekes Értelem, hogy is mondjam, az összes úgynevezett népcsoportnak a kérdése, meg a nyelvjárásoknak nevezett eltérésök kérdése, amit nem tudnak megmagyarázni, hogy is mondjam, se, fölépítésileg szervezetfülépítésileg. Semmi, semmi módon nem tudnak megmagyarázni a különbséget, meg az okát, vagy a az okát. És ennek majd egy nagyon komoly oka. Az a komoly oka, hogy eredetileg a Kárpát-Berencéből történt a kirajzás. Lásd, a Tatállaki korong, meg a többi A Tatállaki korongok 3000 évvel, 2000 évvel régebbi állapotát tükrözik a később Szumérnak nevezett írásnak mint a mezopotámiában található ö, írásjelek. Én. Ez be van bizonyítva, ezt kutatók ezt megcsinálták ezt a, a, ezért a, a, az összehasonlítót, hogy melyik ékjel milyen alapalakból indult ki. Eredetileg ez megvan nyugaton megcsinálták, és fogható is. És azok a jelek, amik a tatálaki korongon például vannak, azok ebbe az előzmény listába illeszködnek bele, ott meg lehet őket találni. Ez érdekes dolog. Tehát a kirajzás innen történt, az a bőséges szaporlata a Kárpát-Ferenc eltartó képessége okán. Ugye szűklött és állandóan rajzottak egy kelete, egy jutott kárp és még sok más egyéb helyre alszébe a Szibériában. Hát nem véletlen, hogy Szibéria vagy Szabíria az ugyanaz a szó. És ott kialakult nyelvi különbségek maradtak meg, és amikor visszajöttek egy-egy kompakt csoportban, letepettek valakár, ezt mögőrizték a mai napig. Nem volt rádió, televízió, stb. stb. érintkezés, tehát megmaradt ős alakban, abban az alakban, mert az például csángóké, az az Aczélyi van Pani Györgyián csángó, ógörög nyelv, összehasonlítás. Ahol millióm szót hoz csángó kiejtéssel, ógörög kiejtéssel, és ugyanazok a Tartal, jelentéstartalmak. Tehát így, ilyen szinten őrződtek meg ezek a különböző magyar nyelvek, amiről már biborban szóval, konstant és ír a különböző dialektusok kapcsán. Azt mondjuk a kazároknál írja, hogy a kazárok meg a kabarok illetve a kabarok meg a magyarok ugyanazt a nyelvet beszélték, csak más dialektussal. Érdekes dolog ez. És ma ezeknek a nyomait még megtaláljuk bár már sokat rombolt a úgynevezett mandarin-magyarnak hívom, ez a generál-magyar nyelv, úgynevezett irodalmi nyelv, sokat rombolt rajta, de hál' Istennek az eredeti helyek, még mai napig is megtálni, sokszor egy falu választja el őket. És mégis nem lehet eltéveszteni, ez innen való az Anna, mert ez megmaradt genetikailag nála. Tehát a falucok is ugyanebben az csoportba csoportba trendbe tartoznak bele. De ebbe tartoznak bele a besennyők, a kunok. Ne, ne, ne, ne el, hogy komoly irodalmi adatok vannak arról, hogy Attila utáni ö, ö, a Pumbi irodalomról Manibál és társai. A Afrika északi felén van vagy ö, nyolc darab mag, magosz, magus ö, magar jellegű, eredeti településnév. És azért gondoljunk nyelvben, hogy kun, hon, pun, Miben különbözik egymástól a névmagat. maga. Kiejtés maga. Tehát itt nagyon komoly dolgok vannak, mert ugye onnantól nem volt messze a szép, a mai Izrael, a Libanon környéke, ahol ott volt a kitapolis a Magdala, a Árpád, stb. stb. stb. Ez mind ott volt. Hát Jeruzsálem Erelté neve Hiarosoljma, Szent, Szent Sólyom. Tehát ezek mind összefüggő dolgok, hogy aztán ezt hogy akarják ma takarni, söpörgetni, ez egy más dolog, de ennyi adatot nem lehet elsöpörni. És ha valaki azt mondja, azt, valakinek azt mondanám, hogy öreg, lehet, hogy pártus származású vagy. Két dolog miatt akadnám meg. Egy, fogalmas -e lenne mi az a pártus, mert nem tanítják, mert a perzsák utáják azért, mert megdöntötték az birodalmat, a rómaiak utáják azért, mert nem engedte őket felé terjeszkedni 500 éven keresztül. És akkor van egy eszély, Monumenta Germanica Historika nevű ő, hősköltemény gyűjtemény, vagy, vagy, vagy középkori ő, vers gyűjtemény, az interneten is sem van németőként. Latinul van benne nagyon sok vers. A 9. vagy 11. most nem tudom pontosan, 11. vers benne az a Auszburgi ütközetről szólott, van benne Vöröskomorár, Nagyottó, stb. stb. Ők hát ugye a másik a magyarok. És kérem szépen, a versszakok jönnek egymás után, a latin szövegben teljesen fölváltva Hungarios pártus. Hungarios pártus. Pártiában vöröslik a Duna Vére, a, Duna a vértől. Vértő. Teszel érteni? 1050-re teszik a, a keletközését, és az Igric pártust ír. Honnan szedte? Amikor Krisztus után 243-ban a Szaszanita Bilda megmentette És ráadásul még 5000 km rel keletre volt ettől a helytől. Honnan szette az Igric? Sok variáció, nincs téve, nincs rádió, nincs képúság, nincs. Tudta mindenki. És ezt elfelejtették kitörölni. Lehet, hogyha valaki egy filmben meglátja ezt, és olyan lesz, akkor igyekszik valamit tenni, tehát a németekné menni, hogy kiszedjenek egy ezért. De ott van benne, bárki megnézheti. Uh -huh. Hogy mi nekünk a pártusok is öség, olyan őseink voltak, azok a pártusok, akik még a legutolsó örmény király dinasztiát is arszaktól adva, származtatták arszágtal származhatva adták. Tehát ez egy nagyon érdekes összefüggő kérdéskör ez, és gyakorlatilag ennek a korona dolognak a mint egy mellék szállaként, mellék termékeként jöttek össze ezek az őstől dolgok, mint hogy az is, hogy ugye megvan az, hogy mennyi igazság van az úgynevezett finnogor elméletben, és mennyi hamisság. Tökéletesen látható. Tökéletesen látható az, hogy a ezek a vizsgálók, amik ugye ezértől indultak ki a, a kiegyezés körüli, előtti, utáni időszakból, és nem igaz az, hogy Sajnovics-tól. Mindenki arra hivatkozik, mert Sajnovics ott a az évben a lapoknál is, akkor ott a nem vetettek. Én elolvastam, meg lehet találni, meg lehet kapni, van fordítva magyarra a sajnovics a demonstrációja. Kérem szépen, ő beszél arról, hogy itt van az iszonyatos egy szibériai, meg ö, ö, keleti síkság, és az, hogy mennyi nyelvek lehetett ez a bölcsője. Basz! Ennyi? El kell olvasni. Nincs benne több. Nincs benne finogor elmélet alapja. Az, hogy ő dán szótár alapján lapoknál talált hasonló szót, mint a magyar, ez tény. De hát ezzel nincs mit csodálkozni. Hát azt ezek az emberek is, az én tudomásom szerint, meg Zétó Csaba ő, ő írásai szerint, ők is húzottak délről észak felé szép fokozatosan. De a szabírok mindenkit ott voltak. Ha van olyan eszé, nép, amelyik nép...